En partikelaccelerator er en maskine, der kan give meget høje hastigheder til elementarpartikler, som vi jo alle sammen består af. De kommer tæ meget tæt på lysets hastighed, disse partikler, og derved udsender de røntgenstråling, som vi bruger i forskningsøje med til at undersøge materialer og meget andet. Vi har jo haft erfaring med acceleratorer her i vel 40 år efterhånden, og derfor har vi også brugt vores viden i forbindelse med designet og valget af den accelerator, som der er kommet ud på Skyby, den protonaccelerator, hvor man laver strålebehandling med meget virke virkemidler, så at sige. Specielt over for børn. I partikelakselarteren her, der kører der jo elektroner rundt, der suser elektroner rundt med en hastighed meget tæt på lysets. Det betyder også, at ting de bliver ældre, end de ser ud her, hvor vi er. Så sætter man et spædbarn for eksempel op på sådan en elektron og lader det køre der et, et stykke tid, så, og det hopper af igen, så vil spædbarnet pludselig være blevet meget ældre. Det vil sige, at det, der bevæger sig rundt, det bliver hurtigt meget ældre, end vi gør, hvor, hvis vi er i hvile. Jeg håber, vi ses til forskningens